Ponta a rebufit la adresa lui Dragnea, după atacul aflui PSD la Iohannis. Acuza ei grave lansate de fostul premier, acum face o alt mare picloie. Premier Victor Ponta afirmă, vineri, ce declarația liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus și afirmațiile presubliniere din telui Claus Iohannis referitoare la vizita în Israel la o anumit dos de antisemitism, este grav. Eu l-am acuzat, justificat. Pe BSS se de multe lucruri, era o betelie politic intern pe care am dus-o în scoarme, care nu erau împotriva României. Se spui public despre presubliniere din noastre, indiferent cum îl cheam, ce este antisemit este o declarație atât de grav pe care Dragnea nu o încelege sau de care nu-i pas. A scris ponta pe Facebook, conform a El mai susține ce Liviu Dragnea a furat fererul sublinierea în România, judecul teleorman, PSD, Guvernul, Parlamentul, la fel ca sublinierei insule Belina, pe care le folose subliniere te acum în interes personal subliniere îi prezintă anumite încelegeri pe care presubliniere dintele Camerei deputaților le-ar fi făcut contra intereselor României.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 plus o consistent sumă de bani negri să fie sprijinit prin firma de lobby a unui fost ambasador al Israelului pentru o vizită la Washington. Reacția vine după ce Liviu Dragnea a afirmat joice declarațiile presupuneriere dinte lui Claus Iohannis referitoare la vizita în Israel la o anumit dos de antisemitism. A subliniere vrea să am tot un subliniere, unul, domn, comentarii în lecturi cu afirmațiile domnului presubliniere din Teohannis. Ele sunt considerate, sublinierei nu numai de mine, cu anumit dos de antisemitism. De asemenea, nu poți să-și subliniere din asemenea hal. Bun, m-a jignit pe mine, a jignit-o pe doamna prim-ministru, dar nu pot și să jign subliniere tinii subliniere te oficialii din alt stat pe care îi acuzi ce fac încelegerii secrete cu unii subliniere te oficialii din România. A sublinierea ceva este inacceptabilă. De asemenea, e o lege nescris care a tot fost respectată în România, Sublinierea i Ibesescu o respecta subliniere eu am respectat-o subliniere am spus-o de multe ori public, de câte ori a fost presubliniere dintele plecat din car, chiar dacă eram întrebat, chiar dacă eram într-un anumit conflict. Am spus, e plecat din carpre subliniere dintele, reprezint România, discut pentru România, sper, sublinierei nu vreau să fie întrebat pe acolo se răspund la ni subliniere te întreb pe care le-a subliniere fi generat eu sau alt coleg de al meu sau cineva cu care era într-un conflict. Nu a mai ținut cont nici de asta, a spus Dragnea la Antena 3.